jartore jartorecunoate ce s-a încercat ascunderea contractului prin care România de Ungariei gazul din Marea Neagră, presa a simplificat informaia. Ministrul Afacerilor Externe, sublinierei Comercului Exterior al Ungariei, Peter Zijjarto, a declarat joi, într-o conferință de presă susținută la Murea Subliniere, că mass media a simplificat informația referitoare la contractarea în Ungaria de gaze din Z, cemântul de la Marea Neagră exploatat de OMV, subliniere EXON ex mobile. Situația este în felul următor, transgaz România sub liniere IFGSZ Ungaria, echivalentul transgazului, au anunțat o licitatie pentru capacitatea gazoductului român ungar, pe direcția din spre România spre Ungaria, din 2022 la 2037. Această licitație a fost anuncat de Transgaz Sublinieră IFGSZ în Ungaria, bazat pe calculele ce la acel moment Z mântul de gaz din Marea Neagră va fi exploatat de consorțiul americano austriac format de cei de la Exon Mobile Sublinieră IOMV. Două companii maghiare au terminat numărul 1, subliniere, e numărul 2 în această licitație, ceea ce înseamnă că aceste ce două companii maghiare subliniere au asumat ce vor utiliza întreaga capacitate a gazoductului, care anual înseamnă 4,4 miliarde de metri cubi. Aceasta este capacitatea. Acest lucru practic înseamnă ce, dacă începe exploatarea în 2022, a subliniere acum este programat sublinierea, Dacă gazul din Marea Neagra se va livra în spre Nord, tre Ungaria, atunci capacitatea este rezervată de aceste companii, a explicat Petersij Jarto. Agenția de presă mtii informa pe 5 februarie ce România va pune la punct condițiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria până în 2020, în conformitate cu un acord semnat la Bucure sublinieră Tide min sublinieră de externe din cele două ceri. Pe tersiști sublinierea sublinierei Teodor Mele subliniere Canu, cu ocazia vizitei oficialului de la Budapesta în capitala României. Ulterior, Mea e Română a precizat, într-un răspuns transmis pe 7 februarie a Ministrul Român de Externe, Teodor Mele subliniere Canu, subliniere iomologul omologul său ungar, Petersi Jarto, au abordat, în timpul discuțiilor de la Bucure subliniere T, exclusiv teme cunoscute deja public, iar în acest cadru nu a fost semnat niciun acord privind tema energiei. Mea e menționat ce în cursul convorbirilor au fost reluate exclusiv elementele deja cunoscute public sublinierei stadiul proiectelor aflate în curs de derulare, fere alte elemente de noutate, între care sublinierei asigurarea interconectrii bidirecționale a infrastructurii de gaze în conformitate cu Planul de dezvoltare a Sistemului Național de Transport CNT gaze naturale al companiei Transgaz. Conform acestui plan, asigurarea interconectrii se va face în corelație cu dezvoltarea proiectului BROA, a cerui finan care parțial este asigurat din fonduri europene. Dezvoltarea în timp, pe etape, a capacit și interconectrilor sublinierei a infrastructurii BRUA constituie proiecte omologate în formatele inițiate la nivelul e-sublinierei incluse pe lista proiectelor de interes comun ce primesc financare european prin programul CEF, Connecting Europe Facility, NR, Arta Meaie, în precizare.